Перед тим, як я прийшов в школи, я не розумів, що таке машина. Я не знав, що таке, як це правильно сидіти за керном. В ту школі мене навчили. 19-річний хмельничанин Микола Тітор успішно склав теоретичний і практичний іспит з водіння. Фотографується на своє перше водійське посвідчення, ставить підпис і отримує пластиковий документ. Кожна кожної людини має бути посвідчення водія для виїзду. З самого міста до батьків їздити, до своїх рідних з'їздити, за кордон. Юнак отримав посвідчення, адаптоване до вимог Європейського Союзу, розповіла адміністраторка сервісного центру МВС у Хмельницькому Вероніка То Це було затверджено постановою Кабінету міністрів України 844-16 вересня 2020 року. Змінився ну, більш Це колір, стали вони більш рожеві. Також додалися коди, тобто раніше воно продруковувалося, наприклад, окуляри. Такі окуляри вони малювали. Зараз уже все йде по кодам, там автоматична коробка передач, в окулярах окремо, окуляри, лінзи, група крові продруковується, але, в принципі, і на попередніх також це було. Обміняти старе посвідчення на нове прийшла до сервісного центру 75-річна Валентина Васильівна з Хмельницького. За кермом жінка з 1981 року, каже, запланувала поїздку за кордон, там без машини не обійтися. – По-перше, нога поломана, треба менше ходити, більше їхати. По-друге, виїжджаю за кордон, а там без машини не можна. Там треба тільки з машини. Тому вирішили зараз поміняти. Тут мені це не обов'язково було, бо всі магазини під боком. Жила в центрі, а там трошки треба поїсти. Отримати водійське посвідчення, поновити його у зв'язку з втратою чи зміною прізвища та обміняти старе на нове – це найпоширеніші питання, з якими водії звертаються до сервісного центру, каже його адміністраторка Вероніка Ягринець. За її словами, процедура заміни документа зараз дещо спростилася. Для заміни посвідчення водія потрібен паспорт, код і посвідчення водія. Взагалі, якщо не враховувати зміни в законодавстві на період воєнного часу, щоб обов'язково була медична довідка. На період війни ми її не вимагаємо. У липні цього року посвідчення водія отримали 1362 людини. За словами адміністраторки сервісного центру МВС у Хмельницькому Вероніки Ягринець, 12 з них оформили документ міжнародного зразку. Наше національне посвідчення водія воно відповідно до Віденської конвенції 1968 року воно визнається майже всій Європі. Тобто, якщо люди хочуть трошки кудись далі поїхати, наприклад, Канада, США, тоді потрібно зробити книжечку-додаток до нашого національного на три роки, яка видається, це міжнародне посвідчення водія. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.